حان الوعد يا هاجسي والحفل المزدان، هات البيوت اللي تطرب لها الأذان، في حفل أهل الطيب الخميس الشجعان، أهل الشرف والفخر والعز وأهل الطالة روس الرجال اللي تنومس فعالها حان الوعد يا هاجسي حفل مزدان هات البيوت اللي تطرب لها الاذان بحفل اهل الطيب الخميس الشجعان اهل الشرف والفخر والعز واهل الطالح روس الرجال اللي تنومس فعالها سلام يا رب عرفي محفل العرسان عبد الرحمن والتبارك لا تزدان ويا علي مبروك لك ما مالة الأمزان نعم الرجال اللي تشرف جميع جاله هروس الرجال اللي تنامس فعالا <تصفيق> ذبحت الحيل ودواونا مدها لضيوفنا ولعنا يا القطيب الفان متوارثين الكرم والوفا حنا رجاله الرجال اللي تنومس فعالها لا <متصفيق> الرجال اللي فعالها لا قلت نرفع زهران ارفع الراس وافتخر، زهرانه للطايله ساعة الخطر، واليا وقفنا جموعه على عادة تنكسر، واللي بني زهران ويلي حاله روس الرجال اللي تنومس فعالها، <تصفيق> لا لا لا لا لا لا لا روس الرجال اللي تنومس فعالها حنا <تصفيق> ومجدنا ما هو عداه قبيلةٍ فالمواقف تهابها الخصام تاريخنا ساطع ودونت لقلان والاسم زهران نومس جميع جاله روس الرجال اللي تنامس فعالا راجس الحفل مزدان هات البيوت اللي تطرب لها لبان في حفله اهل الطيبه الخميس الشجعان اهل الشرف والفخر والعز واهل الطهر وسع الرجال اللي تنومس فعالها في فل العرسان عبد الرحمن والتبارك لا تزدان، ويا علي مبروك لك ما لا نعم الرجال اللي تشرف جميع الجال، روس الرجال اللي تنامس في عالم لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللي زهران حنا والمكارم ذباحة الحيل و دواونا مدها لضيوفنا ولعنا يا القطيب الفان متوارثين الكرم والوفا حنا رجال اهرس الرجال اللي تنومس فعالها قلت زهران ارفع الراس وافتخر، زهران اهل الطايلة ساعة الخطر، واليا وقفنا جموعها على عادة تنكسر، واللي بني زهران ويلي حاله روس الرجال اللي تنومس فعالها، لا لا لا لا لا لا لا روس الرجال اللي <تصفيق> تنومس فعالها حنا رئيس مجدنا ماهو عدان قبيلةٍ والمواقف تهبها الخصان تاريخنا ساطع ودونت لقلان والاسم زهران نمس جميع رجاله رؤوس الرجال